નમસ્કાર મિત્રો મારું નામ છે પાયલ ડોડિયા હું રામબ જિલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન પોરબંદરથી બી એડ સેમેસ્ટર ટુમાં તાલીમાર્થી છું આપણા વિષયનો યુનિટ ચાર જે ગણિત ગણિતનું પદ્ધતિશાસ્ત્ર વિષય છે એમાં યુનિટ ચાર ગણિતનો અભ્યાસક્રમ અને ગણિત પાઠ્યપુસ્તક એમાં ચાર ટોપિક છે સહઅભ્યાસક્રમ પ્રવૃત્તિઓ ગણિત મંડળ અને ગણિત ઓલમ્પિયાડ ગણિત મંડળ અત્યારની શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે એવું એક સ્થાન હોવું જોઈએ જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાના જ્ઞાનમાં વધારો કરી શકે એક સારા શિક્ષક તેના વિદ્યાર્થીઓને કેટલીક અસંખ્ય સહ પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ કરી શકે છે તે પૈકી ગણિત મંડળ પણ રચનાઓનો ઉપયોગ કરીને ગણિતમાં રસ બનાવવા અને જાળવવાનું કામ કરે છે ચોક્કસ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે ચર્ચા પ્રવચનો ચોક્કસ ગાણિતિક રમતો ગોઠવી શકાય છે આ પ્રવૃત્તિઓ ગણિતમાં તેમની રૂચિ બનાવવા ઉપરાંત ગણિતની વ્યવહારિક ઉપયોગિતાનો ખ્યાલ રાખવા વિદ્યાર્થીઓને મદદરૂપ થાય છે ગણિત શાળા મંડળ હેઠળ વધારાનો સમયના યોગ્ય ઉપયોગમાં મદદ કરે છે જે ગણિતના મંડળના ઉદ્દેશોમાં સમાવેશ થાય છે તે વિદ્યાર્થીઓને ગણિત વિષયમાં ઉત્તેજિત કરવામાં અને જાળવવામાં મદદ કરે છે ते विद्यार्थी ने तर्जनात्मक और संशोधनात्मक विकास की तक पूरी पा विद्यार्थियों में आत्मअध्ययन स्वतंत्र कार्य करने प्रोत्साहन आपे गणित विचारों विनिमय स्पष्ट और सहायक आदर्श मार्ग प्रदान करे अनौपचारिक वातावरण प्रदान करे वर्ग खंड भाग्येज प्रदान कर सके खास रसनी बाबतों मुक्त विचारणा उत्तम तक प्रदान करे તે વિદ્યાર્થીઓમાં સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવાનું વલણ વિકસાવવામાં મદદ કરે છે તે વિદ્યાર્થીઓને ગણિતના સિદ્ધાંતને વ્યવહારમાં અનુવાદિત કરવાની અને તેમના શિક્ષણને દૈનિક જીવનની પરિસ્થિતિઓમાં લાગુ કરવાની તકો પૂરી પાડે છે તે વિદ્યાર્થીઓને સહકાર સહિષ્ણુતા ગોઠવણ જેવા સામાજિક ગુણોને આત્મસાત કરવામાં મદદ કરે છે તે ખુલ્લી વિચારધારાઓ સાથે જૂથોમાં કામ કરે તેવી ભાવના જગાડે છે તે વિદ્યાર્થીઓની વ્યક્તિગત જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરે છે દરેક સભ્યને તેના રસના ક્ષેત્રમાં કામ કરવાની તક મળે છે ગણિત શાળાના મંડળો વર્ગખંડની મર્યાદાથી આગળ ભણવાનું વિસ્તૃત કરે છે ગણિત શાળાના મંડળો શાળાના સમય દરમિયાન મળી શકે છે તેમની પ્રવૃત્તિઓ ઘણીવાર શાળાના સામે બહાર પણ લંબાઈ શકે છે મંડળ પ્રવૃત્તિઓ શીખનારાઓને પ્રથમ હાથના અનુભવો પ્રદાન કરે છે કારણ કે તેઓ મોડલ નિર્માણ પ્રદર્શનની ગોઠવણી ફિલ્ડવર્ક પ્રયોગશાળાના કામ વગેરેમાં ભાગ લે છે ગણિત મંડળનું મહત્વ શું છે તે સમજીએ તે ગણિતમાં રસ ઉત્તેજિત કરવા અને જાળવવામાં ઉપયોગી છે તે વિદ્યાર્થીઓની સક્રિય ભાગીદારીને ઉત્તેજિત કરે છે તે વિદ્યાર્થીઓમાં મુક્ત વિચાર મુક્ત ચર્ચાની તકો પૂરી પડે છે અને તેઓ બીજાના વિચારોથી ફાયદો મેળવે છે હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓને સક્રિયપણે ભાગ લઈ તેમની જરૂરિયાતો અને રૂચિ સંતોષવાની તક મળે છે આવા કાર્યક્રમોમાં વિદ્યાર્થીઓને પાયાની તાલીમ મળે છે તે નવરાશના સમયનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં મદદરૂપ છે તે વિદ્યાર્થીઓમાં આત્મઅધ્યયન કરવાની ટેવ પૂરી પાડે છે તે વિદ્યાર્થીઓને ગણિતના અદ્યતન ગાન અને વિકાસ સાથે પરિચિત કરવામાં મદદરૂપ થાય છે તે તેમને સિદ્ધાંતને વ્યવહારમાં અનુવાદિત કરવાની અને તેમના શિક્ષણનો યોગ્ય ઉપયોગ દૈનિક જીવનમાં કરવાની તક આપે છે તે વર્ગખંડના વિષયોની વિગતવાર ચર્ચા કરવાની તક પૂરી પાડે છે અને આ વિષય વિશે વધુને વધુ જાણવા માટે મદદ કરે છે તે સાથે મળીને કામ કરવાની તક આપે છે જેનાથી વિદ્યાર્થીઓ સહકારનો પાઠ શીખે છે વિદ્યાર્થીઓને ગાણિતિક પ્રોજેક્ટ રમતો ચર્ચા મંત્રણા વગેરેની તક મળે છે તે બહારના નિષ્ણાતો અને શિક્ષકોને સાંભળવાની તક પૂરી પાડે છે તે આંતરશાળા અને શાળા બહારની ગણિતિક સ્પર્ધાઓની તક પૂરી પાડે છે તે પર્યટન અને ગાણિતિક મૂલ્યની મુલાકાતોનું આયોજન કરી શકે છે તે ગાણિતિક ચિત્ર તૈયાર કરવા અને પ્રદર્શિત કરવાની એજન્સી છે તે ગણિતના વર્ગખંડની સજાવટમાં મદદ કરે છે તેના વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા તે માતા પિતા અને અન્ય સભ્યોને સમુદાયને શાળાથી પરિચિત થવાની તક પૂરી પાડે છે તે ગાણિતિક પ્રદર્શનો ગોઠવી શકે છે તે વિદ્યાર્થીઓને સમાન નેતૃત્વની તક પૂરી પાડે છે તે ગણિતના સંદર્ભમાં શૈક્ષણિક અને વ્યવસાયિક માર્ગદર્શનમાં મદદ કરી શકે છે સંસ્થા સંસ્થામાં ગણિત મંડળ જો યોગ્ય રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હોય તો તે ગણિતના શિક્ષણમાં મોટી મદદ કરશે બંધારણની તૈયારી આ ડ્રાફ્ટ ગણિત શાસ્ત્રના શિક્ષકે સંસ્થાના વડાની સલાહ સાથે તૈયાર કર્યો છે બંધારણના મુદ્દામાં ક્લબનું નામ મંડળના ઉદ્દેશો સભ્યપદ અને પી અંગેની વિગતો વગેરે વિશેની બધી મહત્ત્વપૂર્ણ વિગતો પૂરી પાડવી જોઈએ ગણિત શાળા મંડળના કાર્યક્ષમ અને સફળ કાર્ય માટે નિષ્ણાતોના જૂથે સૂચન કર્યું છે જે સંસ્થા નીચે મુજબ હોવી જોઈએ આશ્રયદાતા તરીકે સંસ્થાના વડા સલાહકાર તરીકે વરિષ્ઠ ગણિતના શિક્ષક શાળાના ગણિતના તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે ક્લબની સભ્યપદ ખુલ્લી છે ગણિતમાં સરસ ધરાવતા કેટલાક અન્ય વિદ્યાર્થીઓને સહયોગી સદસ્યતાની મંજૂરી હોઈ શકે મંડળમાં શૈક્ષણિક વર્ષ માટે ચૂંટાયેલી કારોબારી સમિતિ હોવી જોઈએ આ એજ્યુકેશનમાં ગણિત મંડળના સભ્યોની નીચેની ફરજો સામેલ હોવી જોઈએ પહેલું અધ્યક્ષ એટલે કે ચેરમેન બીજું સચિવ એટલે કે સેક્રેટરી ત્રીજું સહાયક સચિવ અને ચોથું ખજાનજી અધ્યક્ષ તેઓ વિદ્યાર્થીઓના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ હોવાથી તેમને મંડળ દ્વારા આયોજિત તમામ ઔપચારિક કાર્યોની અધ્યક્ષતા કરવા જોઈએ તેમણે મંડળની કારોબારી સમિતિની બેઠકોનું પણ અધ્યક્ષપદ સંભાળવું પડશે બીજું સચિવ તે વિદ્યાર્થીઓના ચૂંટાયેલા સભ્યો પણ છે અને ક્લબની વિવિધ પ્રગૃ પ્રવૃત્તિઓનો યોગ્ય રેકોર્ડ અને જાળવણી પણ કરે છે તેમણે કારોબારી સમિતિની બેઠકોનો સાચો રેકોર્ડ રાખવો જોઈએ ક્લબ તમામ પત્રવ્યવહાર કરવા અન અનકળના વિવિધ કાર્યો માટે સ્પીકર્સ અને મહેમાનોને આમંત્રણ આપવાનું પણ जवाबदारी तीजू सहायक सचिव मुख्य भूमिका सचिव ने फरजों प्रदर्शन में मदद करवा सचिव गैरहजरी में सचिव तमाम कार्य करनेजान जी एट के ट्रेजरर के क्लब में सभ्यपद फी वसूल काम करे क्लब की आवक खर्च योग्य हिसाब जाये કારોબારી સમિતિના સભ્યોએ તેમના સક્રિય ને વધારવાની અને ક્લબના કાર્યક્રમોમાં સક્રિયપણે ભાગ લેવાની અપેક્ષા છે તેમણે ક્લબના કાર્યક્રમોને સફળ બનાવવા માટે ગણિત શાળા તેમના જ્ઞાન અને પ્રભાવનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો જોઈએ ગણિત ક્લબની પ્રવૃત્તિઓ કેવી હોવી જોઈએ ફસ્ટ કેટલા રસપ્રદ ગાણિતિક વિષયો ઉપર આંતરવર્ગ આંતરશાળા સ્પર્ધાનું આયોજન ગણિતના કેટલાક પ્રખ્યાત શિક્ષક અને વિજ્ઞાન દ્વારા ની ગોઠવણ ગણિતના ઇતિહાસ અથવા ગણિતના મહાપુરુષો સાથે સંબંધિત દિવસો અને ઇવેન્ટ્સની ઉજવણી ગણિતના વ્યવહારિક કાર્યક્રમો વિશે ચર્ચાઓનું આયોજન ગણિતમાં મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે કોયડા રીડલ કેચ પ્રોબ્લેમ્સ નંબર ગેમ્સ વગેરે ગણિતની પ્રયોગશાળા માટે ચાર્ટ મોડેલો ચિત્રો આલેખ વગેરે બનાવવા અથવા એકત્રિત કરવા સંબંધિત પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિઓ યોજવી સારી મેગેઝીન્સ માટે વસ્તુઓ તૈયાર કરી રહ્યા છીએ ગાણિતિક પ્રદર્શનો અને મેળાઓનું આયોજન ગાણિતિક રૂચિની ચોક્કસ પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરવું જેવી કે પોસ્ટ ઓફિસ બેન્કો બજાર સ્થળોની મુલાકાત વ્યવસાયની મોટી ચિંતાઓ વગેરે ગાણિતિક વિષયો ઉપર કેટલાક રેડિયો પ્રસારણ સાંભળવા માટેની વ્યવસ્થા કરવી ગણિત સંબંધિત સેમિનાર અને કારકિર્દી અભ્યાસક્રમનું આયોજન આમ આપણે જોયું કે ગણિત મંડળ આ વિષયને લગતા વિવિધ વિષયોને આવરી શકે છે જો વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાં પૂરા દિલથી ભાગ લે છે ત્યારબાદ તેમને મોટો ફાયદો થાય છે ગણિત ક્લબ વિદ્યાર્થીઓના રસને ઉત્તેજિત કરવા અને જાળવવા માટે ખૂબ આગળ વધી શકે છે તેઓ વિષય પ્રત્યેના પ્રેમનો વિકાસ કરશે ગણિત ક્લબની ઉપયોગિતાના શિક્ષક દ્વારા બતાવવામાં આવેલ રૂચિ અને વિદ્યાર્થીઓને કેટલી હદ સુધી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે તેના ઉપર આધારિત છે सैकंड पॉइंट है गाणितिक ओलम्पियाड मैथमेटिकल ओलम्पियाड प्रॉब्लम सोलविंग कॉम्पिटिशन ओपन टू ओल एथ्लिट्स द एम ऑफ द कॉम्पिटिशन इज टू टेस्ट इन एट प्रॉब्लम सोलविंग स्किल्स गणित शास्त्री ओलिम्पियाड प्रॉब्लम सोलविंग कॉम्पिटिशन बदा एथ्लेट्स खुले रहे आ स्पर्धा हेतु skill सोलविंग स्किल परीक्षण करने તે 1977 માં સેવનમાં ડૉક્ટર જ્યોર્જ લેન્સર દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું જે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગણિતના શિક્ષક છે ધ મેઇન ઇન્ટરનેશનલ મેથેમેટિકલ ઓલિમ્પિયાડ ઇઝ ધ ઇન્ટરનેશનલ મેથેમેટિકલ ઓલિમ્પિયાડ આઈ અ કોમ્પિટિશન હેલ્થ એન્યુઅલી સિન્સ નાઇન્ટીન ગણિત ઓલિમ્પિયાડના ઉદ્દેશો ફર્સ્ટ ગણિત માટે ઉત્સાહ પ્રેમ અને રસ રુચિ જગાડવું સેકન્ડ મહત્વપૂર્ણ ગાણિતિક ખ્યાલો રજૂ કરવા સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા માટેની મુખ્ય વ્યૂહરચના શીખવવી પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગમાં ગાણિતિક લચીડા પણ ગણિત સૂચકોને મજબૂત બનાવવા ગાણિતિક રચનાત્મક અને ચાતુર્યને પ્રોત્સાહન આપવું સંતોષની પૂર્તિ માટે પડકારોને પહોંચી વળવામાં અને આનંદ અને રોમાંચ જગાડવામાં ભારતમાં ગણિત ઓલિમ્પિયાડ કાર્યક્રમનું આયોજન આઈએમઓમાં ભાગ લેવા ભારતના ગાણિતિક ઓલમ્પિયાડ કાર્યક્રમનું આયોજન હાલમાં હોમિમ ભાબા સેન્ટર ઓફ સાયન્સ એજ્યુકેશન દ્વારા રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચ ગણિત બોર્ડ વતી કરવામાં આવ્યું છે અને તે પરમાણુ વિભાગ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે કાર્યક્રમો માટેના યોગ્ય પદ અધિકારીઓ નીચે મુજબ છે નેશનલ કોઓર્ડિનેટ ડેલ્લી એચ બી મુંબઈ મેમ્બર સેક્રેટરી એન મુંબઈ સાયન્ટિસ્ટ ઇન્ચાર્જ બેંગ્લોર ભાગ લેવા માટેની કાર્યવાહી આઈએમઓમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે ત્રણ પગલાંની કાર્યવાહી છે ફર્સ્ટ પ્રાદેશિક ગાણિતિક ઓલમ્પિયાત ભારત સીબીએસઇ અને નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ નિયુક્ત કરવામાં આવી છે અને દેશના જુદા જુદા પ્રદેશોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે સપ્ટેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં યોજાનારી આર પરીક્ષામાં ભાગ લેવા પાત્ર તમામ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ ઇલેવન અને ટ્વેલ્થ વર્ગના છે સેકન્ડ ભારતીય રાષ્ટ્રીય ગણિત ઓલિમ્પિયાડ INMO INMO એમ ફેબ્રુઆરીના પ્રથમ રવિવારે દરેક પ્રદેશના કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવે છે આઈ ફક્ત એના માટે ખુલ્લું છે જેઓ તેમના સંબંધિત વિસ્તારોમાંથી આર દ્વારા અથવા સીબીએસઇ અથવા એનવી દ્વારા હાથ ધરાયેલ આઈ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવેલ હોય થર્ડ આંતરરાષ્ટ્રીય ગાણિતિક ઓલિમ્પિયાડ તાલીમ શિબિર આઈ એનએમઓથી પુરુષકૃતને મે જૂન મહિનામાં યોજાયેલ એક મહિનાના તાલીમ શિબિરમાં આ મંત્રણ અપાય છે દરેક વર્ષે એચ મુંબઈ ખાતે આ તાલીમ શિબિર યોજાય છે પુરુષકૃતને જરૂરી સૈદ્ધાંતિક પૃષ્ઠભૂમિ સાથે તાલીમ સુવિધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ સ્કિલ્સ આપે છે ગાણિતિક ઓલમ્પિયાડ માટે અભ્યાસક્રમ ગણિતના ઓલિમ્પિયાડ માટે કોઈ સૂચિત અભ્યાસક્રમ નથી પૂર્વ કોલેજોના ગણિતમાંથી વિષયો લેવામાં આવે છે પૂર્ણાંકોના અંકગણિત ભૂમિતિ ત્રિકોણમિતિ ચતુર્ભુજ સમીકરણો અને અભિવ્યક્તિઓ સંકલન ભૂમિતિ વગેરે આવરી લેવામાં આવેલા છે જે મુખ્ય ક્ષેત્રોમાંથી સમસ્યાઓ એટલે કે સમ પસંદ કરવામાં આવે છે તે છે નંબર સિદ્ધાંત ભૂમિતિ બીજ અને સંયોજક વગેરે આર એમ ઓથી આઈ એન તરફ જતા મુશ્કેલીઓનું સ્તર વધે છે ગણિત ઓલિમ્પિયાડનું મહત્ત્વ તે તેજસ્વી બાળકો માટે તક પૂરી પાડે છે તે સ્પર્ધાત્મક ભાવના વિકસાવે છે તે હોશિયાર બાળકોને ઓળખે છે તેજસ્વી બાળકોને પ્રોત્સાહન તથા એવોર્ડ આપે છે બાળકોને પ્રાદેશિક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉજાગર કરે છે તેમની પ્રતિભાનું પાલન પોષણ કરે છે તેમની નિર્ણાયક અને પ્રશ્નના ઉકેલ મેળવવાની કુશળતા વધારે છે ગાણિતિકલમ્પિયાડ માટેની પ્રશ્નોના ઉદાહરણ ચાલો એ બી સી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ લઈએ જેમ કે એ બીસી ઇઝ ઇક્વલ साबित करे कि ए माइनस बी 1 वन बाय बी बीजा काउंट्स में बी 1 वन प्लस वन बाय सी तीजा काउंट्स में सी 1 वन प्लस वन बाय एज लेस देन 1 आज रीते एक बीजूपन उदाहरण है डिटमाइन ओल फंक्शन्स एफ आर आर सच देट एफ एक्स माइनस एफ वायक्वल टू f એફ વાય પ્લસ એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ માઇનસ વન ફોર રિયલ નંબર શાળાઓમાં ગણિત શીખવવા માટેની ખામીઓ અને તેમના શક્ય ઉપાયો સ્પષ્ટપણે આપણે સ્વીકારવું જોઈએ કે હાલનું ગણિત વિષયનું શિક્ષણ સંતોષકારી શિક્ષણથી ઘણું દૂર છે દરેકને ગણિતના શિક્ષણ સામે ફરિયાદ છે તે નિશ્ચિત છે કંટાળાજનક મુશ્કેલ છે અને શીખનારના દ્રષ્ટિકોણથી નકામો છે તે વિદ્યાર્થીઓના આ જીવનથી ખૂબ દુરસ્ત છે શિક્ષકો વધારાના કામના બહાર અને સુવિધાઓની અછતની ફરિયાદ કરે છે ખામીઓ અને સક્ય ઉપાયો બસ શિક્ષકની લાયકાત આપણી શૈક્ષણિક ગોઠવણીમાં એક સામાન્ય ખામી છે કે મોટાભાગના શિક્ષકો યોગ્ય વિષયમાં યોગ્યતા અને યોગ્ય તાલીમ વિના તેઓ વિષયને ન્યાય આપવામાં નિષ્ફળ જાય છે શિક્ષકની પર્યાપ્ત ઉચ્ચ લાયકાત તેનામાં આત્મવિશ્વાસ વિકા છે અને તેના વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત બની આપે છે शिक्षक विषय में निष्ठावान होइए शिक्षके विषयनु ज्ञान असरकारक शिक्षण द्वारा आपव के आप जो बीजू है शिक्षकों बोर्डन एट कि शिक्षक असरकारक पद्धतिओ अपना तैयार कर सकता नहीं कम के पास वारा समय नहीं बर्डन ते व्यक्तिगत मुश्किल दूर करने समय आपने मौलिकता पहल बताव सक्षम करने हड़वा करवाइए तीजू है शिक्षकों पगार ગણિત અથવા અન્ય શિક્ષકની આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી તે ચિંતિત રહે છે અને ચિંતિત શિક્ષક ભણનારાઓને પોતાનું શ્રેષ્ઠ આપી શકતું નથી તે નિરાશ અસંતુષ્ટ કામ કરનાર છે આવા સખત દિવસોમાં તેને યોગ્ય ચૂકવણી કરવી આવશ્યક છે ચોથું છે શિક્ષકનું વલણ શિક્ષકને તેના વિષય પ્રત્યે વાસ્તવિક પ્રેમ ના હોય ગણિત વિષયની ઉપયોગીતામાં વિશ્વાસનો અભાવ હોય અને તેથી વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે રસ બનાવી શકશે નહીં કોઈ શિક્ષકને તેની ફરજ સોંપ્યા પહેલા તેના વિષય પ્રત્યેની નિષ્ઠાનું પરીક્ષણ કરવું જોઈએ પાંચમો છે હેતુનો અભાવ વિદ્યાર્થીઓ ગણિત વિષયના અભ્યાસ પાછળના ઉદ્દેશોને માન્યતા આપતા નથી દરેક વિષયના વિશિષ્ટ અને સામાન્ય લક્ષ્યો પર અસરકારક રીતે ભાર મૂકવો જોઈએ જો કોઈ કામમાં ઉદ્દેશનો અભાવ છે તો તે શિક્ષકની ફરજ છે તેને હેતુપૂર્ણ બનાવે હેતુ આકર્ષિત હોવો જોઈએ જે વિદ્યાર્થીઓને વધુ મહેનત કરવા પ્રેરે છઠ્ઠું સાધનોનો અભાવ શાળાઓમાં ગાણિતિક ઉપકરણોનો ગંભીર અભાવ છે સાધન વિના વિશે અમૂર્ત બની જાય છે ગાણિતિક પ્રયોગશાળાની સ્થાપના આ ખામીને દૂર કરશે સાતમું અધ્યાપન કરવાની પદ્ધતિ જો વિદ્યાર્થીઓ વિષય ગણિતમાં કોઈ રસ દર્શાવતા નથી તો તે વિદ્યાર્થીઓમાં વિચારવાની સમજવાની શક્તિનો વિકાસ થતો નથી જે ગોખંડપટ્ટી દ્વારા નહીં પણ પદ્ધતિઓ બદલાવીને કરી શકાય છે અધ્યાપન કરવાની પદ્ધતિ આકર્ષક અને વિષયને મનોરંજક બનાવે તેવી હોવી જોઈએ આઠમું મોટા વર્ગો તે એક સામાન્ય ખામી છે કોઈ વ્યક્તિગત ધ્યાન આપી શકતું નથી શિક્ષક દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંપર્કો સ્થાપિત કરવું મુશ્કેલ બને છે શિક્ષક સરળતાથી વ્યક્તિઓની ક્ષમતાનો નિર્ણય કરી શકતો નથી આ ખામીને ફક્ત દરેક વર્ગના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા મહત્વ પચીસ સુધી મર્યાદિત કરીને દૂર કરી શકાય છે નવમું છે પાઠ્યપુસ્તક સિલેબસની પરંપરાગત શૈલી પાઠ્યપુસ્તકને પણ વિપરીત અસર કરે છે ગણિતની પાઠ્યપુસ્તક સામગ્રી એક તૈયાર સ્વરૂપમાં ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવે છે જે વિચાર અને મૌલિકતાની વિરુદ્ધ છે ગણિતમાં વિષયની ગોઠવણી બાબત અને પ્રયોગશાળાઓ હોવી જોઈએ અન્ય ખામીઓ જેવી કે પુસ્તકાલયો અને પ્રયોગશાળાઓ પરીક્ષાઓ અભ્યાસક્રમ ગાણિતિક ભાષા અધ્યયન વગેરેમાં કઠોરતાને પણ દૂર કરવાની જરૂર છે ઇવન આફ્ટર રિમૂવિંગ ધ અબુ ડિફેક્ટ કમ્પ્લીટલી દેર વિલ બી અ સ્કોપ ફોર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઉપર જણાવેલ ખામીઓને સંપૂર્ણપૂરે દૂર કર્યા પછી પણ સુધારણા માટે અવકાત હસે થેન્ક યુ